Gavin ima ove konje. Da li je broj konja u svakoj slici ispod veći od, manji od ili isti kao broj konja koje Gavin ima? Hajde da prvo pogledamo koliko to konja ima Gavin. On ima 1 2 3 4 5 6 konja. Okej, okay, to ćemo zapamtiti. Hajde da uporedimo sve ove brojeve konja sa šest konja koje Gavin ima. Pa da pogledamo ovamo. Ovamo imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 konja. Dakle, ovo je isti broj konja kao što Gavin ima, samo su raspoređeni drugačije. Dakle, to je isto. Stavićemo ga u isto kao kutiju. Sada ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 konja. Dakle ovo je manje od šest konja koliko Gavin ima. 5 je manje od šest. Ovde i mogu prosto da pogledam ovo i da znam da ih ima više od 6, ali hajde da ih prebrojimo. 1 2 3 4 5 i onda je još jedna petica, to će biti 10 ili bi mogli reći 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pa 10 je više od 6, 10 je više od 6, tako da ćemo to staviti u kutiju više od Sada ovde imamo 4 i još 4, pa to će biti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I opet to je više od ovih 6. To je više od 6. A ovde imamo 1, 2, 3, 4 konja. A 4 je manje od 6. Tako da ću to staviti u kutiju, u kutiju manje od. Upravo tako. Hajde sada da proverimo naše odgovore i da vidimo kako smo prošli, tačno smo to uradili.